На майстер-клас прикрашання яєць до свята Великодня прийшла Діана, сестра військовополоненого. Брат зараз знаходиться в полоні. На жаль, Ми напередодні великня хотілася приєднатися до цього великого свята і спробувати теж ніколи не розписувалася моя яйця, щоб настрій собі підняти ці часи важкі часи для нашої родини. Це моя родина. І діти. Ми тут що намалювала дві квіточки, а далі зараз до нас вчителька. Щось інше, Може, якесь сонечко. Захід організували для того, аби підтримати та відволікти тих, чиї чоловіки зараз на передовій або в полоні. Говорить Олеся Ольшевська, завідувачка відділення психологічної реабілітації та підтримки. Цей захід саме направлено на те, щоб ми е, трохи якось провели якийсь такий мастер-клас, який буде на користь е, суть така розслаблення, комфортне спілкування з такими самими людьми, як е, сім'ї військовополонених. Тобто вони разом е, вони з дітьми і вони відпочивають. Десь приблизно дві години ми не хочемо нікуди нікого, е, ну щоб люди поспішали, тому що це таке творче заняття, і вони повинні максимум задоволення отримати. Прийшла з дітьми підтримати дружин військовополонених Олена. Жінка говорить, її чоловік нещодавно повернувся з полону. Прийшла з дітьми, з донькою та сином і підтримати дівчата, які чекають своїх чоловіків щось з полону, як їх, у яких знайшли безвісти. Ми прийшли підтримати, тому що ну, ми самі були в такій ситуації. Малюємо писанку, малюнок, я не знаю, те, що сходить, ну, приходить на думку. Якось воно все інтуїтивно виходить, зазвичай просто пофарбували чи наліпку прочепили і все. Але це ну, дійсно дуже ну, цікаво, воно відволікає, ти концентруєшся на самому процесі малювання. Міський центр підтримки розпочав роботу із сім'ями військовополонених та безвісті зниклих. Для них створили простір, в якому можна отримати психологічну, юридичну та соціальну допомогу, говорить директор закладу Віктор Мойсеєв. На даний час, так як і сам я учасник всіх бойових бій, всіх цих те, що проходить зараз, те, що я тільки повернувся з війни, і, і бачу на даний час дуже потрібна допомога не тим хлопцям, які знаходяться, а їх родинам. Ми один із варіантів – започатковуємо заходи з різними, з різними нашими партнерами, що цікаво мене. Зараз, на даний час, сьогодні в нас родини військовоповнених і безлицівників. На майстер-класі члени родин військовослужбовців виготовляли великодні прикраси за допомогою різних технік, говорить Олеся Ольшевська. Іллизавета Кроток, Суспільне новини, Миколаїв.